Сьогодні знову в бій, та, дуже на місці не стрій, стріляй у ворога влучно і без перестанку, щоб в Україні посміхалися діти на світанку. Не маєш права на поразку, не дай ворогу топтати твою рідну стежку і пам'ятай, ти не один, ми всі як броня України і своїх родин. Цей вірш Олександр написав уже на фронті, де він разом з товаришами ремонтує танки. На передовій – з травня. Писати почався в школі, а якось це діло не закидав і тут… Надихаюся цією атмосферою, деколи про війну, деколи про кохання пишу. Хлопець села з Вінницької області, взагалі, служив строкову службу в прикордонниках, а сюди якось потрапив випадково. Тобто, ремонтувати техніку це було не моє, але. Так, вчуся. Олександр каже, більшість творів присвячує коханій дівчині. Вже написав близько 300 віршів, 15 з яких – на фронті. «Вже йому й совєти даємо, напиши собі просто книжку. Буває в нього тако, втрою встає, він у нас починає заводити пісенки е, про, про це, про дембіль. про дембіль він співає, а потім в оконцовці каже, хлопці, а це що ви смієтеся? Чого ви смієтеся? Каже. Ви, концерт у нас не, не безплатний. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина.